na zdar odmáme <tějí> tady hej se... Od máme tady cheetra cheetra hej cheetra on tady god bridgeoval ty vole jak měl dát god bridge třeba tolik bloků bez jednoho jumpu oto fk on dostal on jenom tady docelý bridge bez toho bez bez jumpu chciž to nejde že Destruj jest destrojną samą. Ale no, no. Jak kiedy coś usłyszeć o tym? nas, ja. Já už jsem na diamatech, tak pojď prostě diamaty, jak jsem tam dostala tu cestu, že jo, to A obdobr. se na Můžu mluvit být prostě. A to vyjde trošku akčí! Dva, dva, dva, dva, dva, dva, a to a zdráha prostě. No, no, no, the no, no, no, tam další, tam no, běžel Red za no, no, ok, okay. okay. A prostě ty jsi rozhodně dobrý ve stříhání, takže bys to dokázal vycenzurovat, vít, takže můžu říkat, negrne grne grne grne grne grne grne grne grne grne no, okay, grne grne grne grne grne não feio, feio, feio. Eu não achei que não eu não vesti... Ah. Eu nunca achei que bem lá, bem feio, tô lá <risos> Já vím, že třeba ale můžeme dát třeba něco. A můžeme dát to. Já, když jsem in-game, dej novou. Dej novou plus. Jukáši. OK, budu tu ruky, Jeliko, už jsem respektý, to taky budu. pom.. Ej, grej, grej, tady. grej, grej, grej, grej, grej, grej, grej, No nevím, toto ho dáš, to ne, karta. Ale ty zhodíš na tom mostě, ty zhodíš na tom mostě s Olami. A tady vaří nějaký recept, že máš suroviny. Chci třeba ten, jak si. to. Koup si ten nejlepší upgrade, který rozhodně využiješ, no debuff. Co, ten creeper 300, 3000 spadl do void? Asi nejlepší je haste, abych řekl pravdu. Chceš dělat Můžu, tohle, vystřihni, ale dělat tohle, ale nechci dát další uh, hru, to. Vlaky v logu Berworzej, to by byla možná stranda, jako já jsem to nikdy nehrál třeba. Ale ne, lakirář, co to je to? A ano. Máme rádi hlavně zpítku, Vše všechno máme tady rádi, jsme milovní a já. Tak. Máme. Mm. Mm. To, to... Co? Já bude tady ten zaplováč, to slova. Smart flies. Ještě proci hned možku. Když ti dám teďka paritu, tak si budeš mutu dát další zlaté jablko. Ah. Mm. Uh. Oh. Uh. Spíku, nebo ne no, já jsem vyhodil tu zpíčku a nedal jsem si ji já jsem teďka v extrémní nevýhodě tohle na... o, kurva ale to bylo tím že jsem hodil tu zpíčku já jsem ji nehodil na sebe že jo Zábe se zpítky, já uvidíš, že tě, tě rozbiju. Dej mi, jak jsi důlej. Jojojojo, ty se bojíš, vymluvičky, vymluvi. Ty se bojíš, Lukáši. Bojíš se, bojíš se, co? Bojíš se, jakmile tady nesou híly? Nebo zpítky, tak se bojím. Hmm. Tak pojď. Jelko. K čemu tady budete zapalovačovat? No, ale ne, spítku ne, spítku ne hud, no, já tě dostruju, doslova Jde ze spítky a ty máš spítkočku, si pala lama no ej, já ti dostruju a ty nem a já mám spítku a ty já, já nemám spítku nebudeme spamovat, pravidlo to je signo pravidlo, že nebudeš spamovat ne Co se na to What the fuck. Oh, ne. Oh, dobře. What the fuck. Lukáš, ty jdeš. jdeš jsem vítal to Ty se so to váše zapálil do to nesíš To Jako není ale Ono ti to tam dá ten overlay pokud nemáš pek, nebo modrý. na to Pročo jsem to udělal? Já se ti že dával lookem to na Ne ne ne ne, ne. Ne, ne, můžeš on ukáže teďka těde strojnu, pojď mi na to. Ne, pojď vole. No já zase no, měl za sebe. Já o tom něco dobrý. jsi za sebe, z jsi sebe na tu, tu tvoj spíčku klasickou, jeď. No jo, tak pojď. Tak pojď ti spíčku. Tak pojď jru! Oj, oh, ty jsi silko, A oh, jsi tak silný okošky, jako to bolí normálně. Ok, ah, nějaký, ji to cítíš, že taky cíš ten kříjčký o kova. Jo, a jo ty. Se... Jej ukážu, ukáži, dál jsem ti teď, dal jsem ti asi tři hry za sebou, jo, tak radši držu. Tohle video to jenom jak hrotin děcko. O mm, nebudu se ti tam dávat ten Okej, OK, dám se spítku a pojď jo, doblím se zpítkou. A to máme vyrovný ty fajty. Joko už asi je to. Si flo. Oh! Yes, pojď baby! Pojď aspej ty tvoje jelko Pojď další, pojď další, pojď další ty zpítko To je tím, že jsem si dal tu zpítku, víš? Já, já, já už začnu budu chodit se zpítkou Už na tebe nebudu Už na tebe nebudu dovolovat radši běži zpítky okay. Tak Čau no. Nyní ten musela neubral ani hápečko. Hmm. Tak, počkej, nebo jak jde? Jak jsem to takhle udělala, no je to takhle. No, a čekej, čekej, čekej, čekej, čekej, čekej, Co, co je to tvoje strafování Lukáši, ty mě furt obcházíš jenom, to není strafování Jednou hápku ti zbyla Lukáši, Lukáši, jestli chceš vidět jak dostaneš šiton, tak pojď na Classic Duels a neboj se mně bez... Ne, pojď Prohrázet jako ty, budu tíkat. Yes, díky za boost. Díky za boost! Hm? To má se říká kompení, důbu. Vot je to, vot co se děje? Já nemám autoklik říká ten Lukáši, hej, ty Lukáši, já ty máš zase klient, tak nic neříkej Lukáši vešel. Jo Lukáši víš? Oh, co to bylo, Luky? Luky, okay, to nevyslíš vážně, no. Taková hra. Věci mi se s že jsem nevěděl, tak, nevěděl. Mně to tě krávalo, dostal jsem si prd, prst o klávesnici. Já už. Tady je to vidět na nemůžu klikat, nemůžu klikat. Výmluva, výmluva, nemůžu klikat. Já už. Já ty vidíš. Já mě to tě ne, nemůžu klikat, mě to krev. Oh. Ale zaposlím si se odklikl, tak je Jo, jako, jo, jo. Já už to je hrozně jiné. Es zis má bůh do klávesnice a teď je kvůli tobě krev. Necherej classic duels. Classic duels tohle je probuvím. Nej, protože probuvím. Ne, se má rád dobro. Dobro. Nic takové. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, nechci classic duels, už Pojď, pojď classic duels. Ne, ne, nic takové. Jefte classic duels. Pojď, pojď, pojď, pojď. Pojď classic duels, nebo nějaký normální duel. Do... Pojď classic duels Neboj se, Lukáši neboj se, ty se bojíš, ty se bojíš to, jestli jsi před videem jsem tě, po, jsem tě porážil se zpítkou co, bez spítky, tak, ale ne. No to nemám rád, mm. Sakra, oč je tohle vůbec. Já nemůžu ani tak drak klikovat, tak jsem si ten přesuvala. Uh, ah. no, dáme, dáme, dáme, dáme, počkej dám ti, dám, dám tě počkej, kdybych dal s nula, kdybys dal Iz easy. easy, easy, easy. Easy, easy, Iz je, Iz Iz Iz Dole, Iz Iz Iz prosím Iz tohle Iz Iz Iz Iz Iz Iz to Iz Iz Iz Iz Iz Iz Iz Iz Iz Iz Iz Iz Iz Iz Iz Iz Iz Iz Co to, co to, jejvo, co to bylo? Já mě extrémně plálí třeba ten perezt od tebe Jak jsem si bakoval, jak jsem rageoval uh, Budu hrát jako ty, počkej, počkej, budu hrát jako ty So what the fuck Hej mi fakt bolí ten perezt Já nemůžu klikat kvůli tobě Třeba sumo, aby, aby se jako to, bys pocítil, byla jež prostu. Oh no. Ah, yes. T, t, t, ty t, t, Hra je koty. to je? Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. to, to... <laughs> Já. se, točíš, ty se točíš, máš ADH, Lukáš, No. Okay, může tak Ukážu vám výmluvu. Ukážu vám výmluvu. Když jsem made tak jsem si ji zlomil. Prostě. jako ty teď... Ot, ten, ten, ten. No, back je strašně... Oh, A, ne. Třeba ten knockback, když tady blokituješ, tak je tady strašně, strašně broken, na tom hypixelu. Je to prostě. Hm, let's go. Tak ještě jeden a bude to otové. Můžeš, hmm. tady musíš vážit. Hmm. And the winner is <fifle> Když klik? Co to je tohle ne, to je tohle? Co to? Co je to? je to? Co je to? zase. je Co to? Co je to? Co to? je Tohle zase Co to je to? Toto... Co je to? Co Yeah, for you, for you, for you, for you. Look I'm for you, for, you, for you. Okay. na koga si ročito? Samo ješi for na prvi batera. Ja si forna na On kašín. Uvidíš jak jsem v tom legot. Lukáš, platí, platí. Na první potřeš Uvidím v chatu, <laughs> tak že seš Elko. No pojď už že seš alko. sinu CL. To je na duši. A tak další však Dáme Dáme mého jedničku, třeba sumu, nebo něco takového. A teď, by to prohrají, tak budeme říct tři... ok, platí, platí, platí. Jdeme, jdeme. Neš se, mi se snova říkat, že jsi seš El To bych. Ticho, jak traj hardíme. na drugim po CL CL CL CL CL CL. Co je tohle zase za minihru? Není no, tak fakt moc na... já, já nevím jak se to hraje, ani hral jsem to jednou, vole, je to fakt špatná minihra určitě. Lůže, že tohle zase mi dá o ne? tohle už je poslední hraju, už fakt nebudu moc hrát, jo. Jdu na večeri. Ať chceš to poslat, abys to pak mohl dát do videa. Děti možná ten tak prostě, jsem si ho rosek, jo? Kvůli tvýmu Ať má, ať, ať to video je trošku akční. Ať tam máš i něco ode mě. What the fuck? Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Počkej, počkej, počkej, počkej, ne, ne. Run away. Ah! I don't have to do it! I have Yes, yes, yes! No, I don't have to do Yes! Yes! Yes! Proč jeden hráč nemůže být dva TNT? Lukáši, Lukaši, Yes! Teď s má ten už budu muset končit. ti na Whatsappu podkutil. kutýho. Lukáši, já už budu kon... Lukáši, já už budu muset končit. Tak ahoj.